Чисто філософський, про мову, якою говорити. Цікаво просто, як люди дивляться чувачків, які навіть говорити не вміють. Ні українською, ні російською. Навіть якимось таким ламаним суржиком. Переломаним, ламаним, переломаним суржиком. І дивляться, і там переглядів купа. Стараєшся говорити якось культурно, гарно. Ти що, претензії якісь. І знову люди дивляться на камеру, так і ніколи не бачили камеру. Я вам буду показувати акваріум. І ви побачите 50 відтінків зеленого. Бачите, цей раз тут трошки щось можна роздивитися. Риба плаває. А буває таке, що там нічого не видно, бо там все зелене. Код, друзі, я не договорив. Що ти га? Я з друзями говорю. А. -а, -а. <сум> я не договорив про питання, якою мовою говорять у своїх влогах пацани з Львова, там чи з Тернополя, наприклад, і люди, які російською мовою говорити не вміють, і в них це звучить дивно, це звучить смішно, і вони все одно намагаються каверкатися якось там викручуватися говорити тою мовою, яка для них, взагалі, не є звичною, замість того, щоб говорити українською мовою. Але при цьому, коли я сказав, що я буду говорити російською мовою в своїх логах, то на мене напала на Фейсбуці. Ой-ой-ой-ой, все, ой, ой, ой, ти там на Росію працюєш. Та, друзі, так я вмію говорити російською мовою, я можу це дозволити. І мені нічого не заважає українською говорити. Розумієте? Тобто до чого я веду? Якщо ти вмієш говорити російською класно і українською класно, питання відпадають. Але якщо ти не вмієш говорити російською, говори українською. Бо я одному блогеру написав, я кажу, тобі краще говорити українською. А він... Відписав. Ну, можливо, для вас і краще. Ну, так, да, для мене краще. Я чую кожну його... кожного помилку в кожному слові російському, або через кожне слово. Де він неправильно вимовляє, неправильно підбирає, де в нього суміш з українськими словами, починається просто така каша. А так, 15 хвилин просидів на студії, тому що настроївся на те, щоб їхати маршрути. Коли довший час користуєшся автомобітом? Ну, це зручно, це швидко, ти нікого не дістроїшся. Зараз, о, як це бійди. Сам по собі, ти собі робиш так, як тобі виходить. І завжди сюди встигаєш по фарсуванню на громадському транспорті. Це дуже багато зайвого часу йде. Не був що. Постійно А ну машині чу чу Тернопіль можна бігти за один, що треба вирішати. А без машини ти постійно думаєш, як тобі куди добратися, як тобі розрахувати час. Бо машиною я знаю точно, що до 20 хвилин можна заїхати всюди, в будь-яку точку, з точки А з точку Б, навіть якщо точка А знаходиться на одному кінці міста, а точка Б на іншому кінці міста. А маршрутки так не вийде, тут же треба, що дочекатися хвилин 10 і потім ще їхати хвилин 30. Або 20 або видно. Реально, те, що я вам кажу, зараз треба ще дочекатися твої маршрутки. Тільки тоді їхати. Коли вона приїде, неізвісно. Погода міняється просто реактивно. Їхав маршрутці. Пішов дощ, потім перестав. Ще моросив, потім знов перестав. Поки чекав маршрутку, маршруту чекав реально не, не довго, 5 хвилин, дуже неочікувано. І думав стати таймлапс, але здохла батарейка. Треба було міняти, вже міняв маршрутці. У маршрутці нічого не знімав, тому що в маршрутці все одно немає, що коментувати. Сморід, шум, гамп, реклама, більше нічого немає. Тобто в маршрутці просто немає про що говорити, немає, що вам показувати. Ви і так все лише, напевно, бачите через день. І на завершення треба Піднести висновок цього маленького, коротенького відео. Висновок. Номер один. Говоріть тою мовою, якою ви вмієте говорити. Не пробуйте бути якимось інакшим. Якщо у вас прекрасно виходить говорити українською мовою, come on, спілкуйтесь, вам ніхто не забороняє і не може заборонити спілкуватися іншою мовою. Добре, якщо вам здається, що вам краще говорити російською, говоріть російською, якщо ви вмієте говорити російською. Не треба робити такий цирк, як багато хто робить. Висновок номер 3 Підписуйтесь на мій канал. Висновок номер 3 І висновок номер 4 Подивіться мої попередні влоги і чекайте наступні. Дякую, що подивилися. І, до речі, відключіть Адблок, якщо він у вас включений. Адблок треба відключати. Бо, як казав, один хлопець, вам не складно, а мені приємно, щоб ви подивилися рекламу якусь коротеньку. Там, поки прийшли, собі чай зробили, поки рекламка пройшла, або навіть її пропустили, якщо її можна пропустити. А мені на цьому ґрунтується подальший розвиток каналу. Тако.